האדם, הם בנים אין פרנסה ובריאות, הכל הוא מצד האדם עצמי. כי אור השם יתברח שעושה עליו תמיד. אך אדם על ידי מעשה עושה צל לעצמי. הוא עושה צל, הוא סתיר את מגיע עליו אור השם יתברח. ופי מעשה וכן נעשה הצל המונע אור השם יתברח ומגיע לו החיסרון לפי המעשה שעל ידע נעשה הצל. כן? זה דבר הרבה רבה. בעיני הצל מדבר גשמי שהוא מדהג דבר רוחנית מחוי. ופה צריך לדעד את העיקרון הזה של הצל, אנחנו נדבר עוד לדעות של הפעם הבאה, שהצל הוא מורכב בשתי בחינים. הצל אמיתי וצל מדומד. הצל אמיתי זה שבאמת, הקוטה בענן לך מעברות פילה. שיש דבר גשמי שחוצץ בפניה פה. והצל זה שהוא ראוי וזכאי, וישייך אל האור, וחוסר האמונה הזה זה בעצמו צל על ברכה שיכולה להיות וראויה לו, ובגלל שהוא לא מאמין, אז הוא, הוא לא פורץ קדימה. חסרון אמונה בעצמו באדם זה לא פחות צל מאשר צל אמיתי של כלכולים, של גשמיות, של מעיב. טוב השם היא באה מוהב עודים שחקות חיים וטובה